Sebastian Ghic spune de ce au plecat Oana Stan cu subliniere Iadrian Ursu de la realitatea TV 2. Vorbeau de ca până seara cuvântul subliniere Eu eram proasta clasei slash Video. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghic, continuă seria dezvluirilor incendiare în interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ca de motivul pentru care Oana Stan cu subliniere Ursu au plecat de la Realitatea TV la Antena 3. Ghichi a acuzat, Voalat, ce vorbeau în fiecare zi cu Sorin Ovidiu Vântun, fostul patron de la Realitatea TV. Diver subliniere sublinierea ti de acolo se duceau să vorbească cuvântul de dimineață până seara, eu peream proasta clasei. Am încetat contractul cu Anastan cu sublinierea i su ca să se vadă eu am control asupra instituțiilor. Eu nu le spuneam celor doi ceva despre editorial. Atunat Sebastian Gic